Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Szedlacsik Miklósnak hívnak. Mennyire vagytok elégedettek a jelenlegi világunkkal? Éppen mikor jöttem, hallottam egy híreket, hogy hírt, hogy ugye a Ukrajna azt mondta, hogy az EU-s országok a gdp eknek az egy százalékát azt adják Ukrajnának. Ez egy friss hír. Kézzel, nem, nem százasok ezek, ezek nem százasok, nem normálisak. Azt is mondták, hogy tízszer annyira támogassa az EU a, a Ukrajnát, mint eddig. Tehát tízszer annyira. Ez is a hírekben volt. És hát ugye minél jobban támogatják, annál tovább tart ez a háború mert ugye annyira nem tudják támogatni, hogy a ukránok győzzenek úgyhogy ez csak arra jó ez a támogatás, hogy minél hosszabb legyen a háború és a, a nem háborúban érintett országoknak a lakossága az féljen a háborútól lehetőleg minél jobban tehát ugye ez ilyen modernkori hidegháború ami most van, a hidegháborút azért találták ki hogy az embereket félelembe taszítsák na most, most is ugye erről szól a történet hogy minél jobban féljenek az emberek, miért kellene félni mert minél jobban férsz ugye nem mondtam hogy tegeződve szoktam tartani a képzéseket remélem nem bántó senki számára sőt itt nálunk mindenki tegezi egymást kortól nemtől függetlenül tehát minél jobban férsz annál manipulálhatóbb vagy jó? tehát minél több a félelmed annál könnyebben manipulálnak kik? bárki, gyakorlatilag bárki beleértve természetesen elsősorban akit szeretnének hogy, hogy ahonnan manipuláljanak tehát ami manipuláljon leginkább azt úgy hívják hogy média tehát ugye leginkább azt szeretnék hogy a média által legyél minél jobban manipulált és ha minél több félelem van benned annál manipulálhatóbb vagy tehát az ember úgy működik, ha nem fél akkor nem manipulálható hát ezzel kapcsolatban van egy érdekes dolog, hogy ez a legnagyobb problémája az embernek hogy ebben a tekintetben nagyon úgy működik, mint az állat tehát gyakorlatilag még olyan állattal nem találkoztam, amely ne félt volna. Illetve nem is hallottam olyan állatról, amelyikben ne lenne félele. Tehát egy állati tulajdonság a félele. Tehát minden állat például egy nagyobbtól fél. Mert azt mondanád hogy a krokodil nem fél, de hogy nem, a kis krokodil úgy fél, mint a csoda tehát és ugye mitől félnek az állatok? féltik az életüket és mitől félnek az emberek? féltik az életüket tehát akkor van valami közünk az állatokhoz? az állatvilághoz? hát a lelkünknek semmi köze a testünknek van valami köze, az biztos tehát hogyha nem lenne köze az állatokhoz akkor mondjuk nem, lennének, nem lennénk szörösök tehát ugye a hölgyek is szőrösök, mert haj van a fejükön ugye a haj is <gül> tehát lényeg az, hogy ugye a testünknek van valami köze és akkor honnan származik ez a, ez a félelem kérdés? ez ugye a túlélési ösztönből alakul tehát ami azt jelenti, hogy akkor minden állatnak van túlélési ösztöne de ezáltal ha megnézzük nem csak az állatoknak van túlélési ösztönük hanem az embernek is van túlélési ösztöne na most itt egy kérdés van hogy az embert mi vezérli mert ugye az ember az egy ilyen nagyon érdekes kettős működésű lény mert vannak ösztönei és van tudata, az állatoknak nincs tudata csak ösztöne van és ebben ugye óriási mértékben különbözik az ember hogy van tudata és van ösztöne de a kérdés az hogy kit mi vezére? az ösztöne vagy a tudata? tehát vagy a tudata vezére. tehát ezzel az a baj hogyha az ösztön vezérel akkor belép a túlélési ösztön és a túlélési ösztön bármi a túlélést valamilyen formában fenyegeti egy embernél egy adott embernél akkor létrejön a félelem tehát ez a legnagyobb problémája az embernek hogy van benne túlélési ösztön és akkor azt gondolnád hogy de miért baj az hogy van túlélési ösztön? hát azért baj mert az egyén azt gondolja hogy hogy meghal tehát meghal és valóban részben meghalunk tehát részben az a baj hogy ezt nem tanítják az embereknek mert ha tanítanák akkor nem félnének tehát részben hal meg tehát az ember nem teljes egészében hal meg, mikor meghal, csak részben mert ugyanis meghal a teste, de a tudata az nem hal meg ugyanis a tudata az tovább él a lelkében tehát a lelkünk révén van tudatunk ha nem lenne bennünk egy értelmes lélek, akkor nem lenne tudatunk tehát a tudatunk az tovább él az azt jelenti hogy a lelkünkben él tovább és a lelked az egy létközi állapotba kerül amikor meghal az ember majd a létközi állapotból tovább lép egy új életbe tehát egy új akár milyen életbe tehát egy nem egy álat életbe mikor azt tanítják hogy mit tudom én a lélek az belép egy növénybe, vagy egy kőbe, vagy egy állatba, akkor én ezen egy jó most jót mosolygok, mert ekkora baromságot nem lehet még tanítani, mint ami ez. Tehát ez akkora baromság, hogy valami hihetetlen. Tehát bennünk van egy értelmes lény, amit úgy hívnak, hogy egy értelmes energia lény. Ez az energia lény, ez lélek, tehát egy értelmes energialény az nem válik kövé, nem válik növényé, nem válik tehát, mit tudom én mondjuk állattá miért? mert akkor nem tud lenni tudata egy kőnek nincs tudata, egy állatnak nincs tudata, egy növénynek nincs tudata tehát ezáltal nem válik azzá aminek nincs tudata mit jelent a tudat? hogy képes az ember gondolkodni gondolkodni más élőlény itt a földön nem képes a gondolkodásra csak az ember, tehát csak az ember tehát ez azt jelenti hogy a tudatunk révén gondolkodunk tehát hogyha ezt összerakjuk ezt a dolgot akkor meglátod hogy a lelkünk révén gondolkodunk tehát ha nem lenne bennünk egy értelmes energia lény magyarul a lélek akkor nem tudnánk mi se gondolkodni hanem úgy működnénk mint egy fejlett állat tehát egy fejlett állat mondjuk a majomnál fejlettebb állat tehát úgy működnénk tehát ami azt jelenti hogy a majom sem tud gondolkodni mit jelent a gondolkodás hogy világos legyen logikus működés tehát nincs logikája a majomnak tehát a majom meg tud tanulni dolgokat és ösztönösen a tudat alattiába beépül a megtanult dolog, és ösztönösen működik. Emberek is képesek erre, hogy a tudat alattiába beépülnek a dolgok, és akkor ösztönösen működik. Csak az nem egy logikus működés. Tehát a logikus működés az nem betanult működés. Világos ez? A logikus működés az azt jelenti, hogy egy mérlegelő működés tehát az illető az képes mérlegelni, egy állat nem képes mérlegelni, oké? Okay? tehát ez azt jelenti, hogy amikor az ember meghal, csak részben hal meg, meghal az állati része, gyakorlatilag az állati részünk az a testünk, gyakorlatilag, meghal az a rész, de nem hal meg az isteni részünk, az energia lényünk a lelkünk a tudatunk és a tudatunk ezáltal mivel a lelkünk él tovább ezáltal a tudatunk is él tovább tehát így egy kérdés van hogy az ember a földi létében az emberi létében vajon melyik dolgot használja inkább a, az ösztöneit tehát az állati részét vagy az isteni részét a lelkének a tudati részét ez a kérdés, a logikai részt tehát megnézed az emberek cselekednek bizonyos helyzetekben amikor ösztönösen cselekednek úgy ami nem ideális abban a helyzetben azért mert a logikus gondolkodásokat nem vették elő és csak az ösztönös működésük alapján cselekednek adott helyzetben az ösztönös működés az pedig azt jelenti hogy úgy cselekszik abban a helyzetben ahogy általában előtte már abban a helyzetben cselekedett nem abban a helyzetben mert abban a helyzetben mindig egy helyzet csak egyszer van az mindig a jelenben van, a múlt az soha nem teljesen azonos a jelennel ezáltal ugye amikor a jelenben cselekszik az ember azt mondja hogy úgy cselekedtem mint a múltban nem tudsz úgy cselekedni mint a múltban mert a jelen soha nem azonos pontosan azonos a múlttal miért nem azonos a jelen a múlttal? nagyon egyszerű mert más időben történt lehet hogy a helyszín is más de tételezzük fel hogy a helyszín ugyanaz de az idő már nem ugyanaz oké? Okay? akkor például ha te rólad van szó azóta öregedtél tehát nem ugyanaz a személy cselekszik abban az időszakban világos ez? hanem egy idősebb személy cselekszik az alatt az idő alatt amennyi eltelt a két cselekvés között amire azt mondják az emberek hogy azonos cselekvés a két cselekvés között eltelt időszak alatt te tapasztaltál, megéltél helyzeteket tehát semmiféleképpen nem vagy pontosan ugyanaz világos ez? tehát semmiféleképpen nem tud a két cselekvés, a két helyzet, a két ember ugyanaz lenni világos ez? na most ráadásul lehet hogy azóta abban a helyiségben mondjuk ahol az a cselekvés történik átalakultak dolgok, mint tudom áthelyeztek dolgokat tehát már nem ugyanaz a helyiség akkor lehet hogy ott van egy olyan ember aki az előző cselekvésnél nem volt tehát már nem azonos a helyzet vagy lehet hogy ugyanaz a személy van de arra személyre ugyanaz vonatkozik hogy eltetnek is egy idő a két cselekvés között ezáltal ő sem tökéletesen ugyanaz mint az előző cselekvésnél világos voltam? ráadásul ugye még az is különbözhet hogy mi történik ott az adott helyzetben tehát mi történik és hát két tökéletesen egyforma történés nincs tehát nincs tehát gyakorlatilag nem létezik tehát te nem tudsz tökéletesen úgy cselekedni, meg senki nem tud tökéletesen úgy cselekedni, mint előtte tehát magyarul fölveszel egy múltbéli cselekvésedet videóra mondjuk fölveszel egy jelenbéli cselekvésedet videóra és összerakod a két videót és meglátod, hogy nem azonos tehát ha megnézzük olyan, hogy a jelenben ugyanaz lenne, mint a múltban, olyan nincs mégis az embereknek az állati részük, az elméjük, a, ugye az érzelmük nem a tudatos rész hanem a, az ösztönös rész az mégis azt mondja hogy úgy kell cselekedni mint a múltban ez az állatoknál valamilyen szinten működik a túlélés szolgálja de az embernél a logikusság, a tudatosság, a gondolkodás a százszor, ezerszer, milliószor fontosabb mint az ösztönös rész tehát gyakorlatilag az ösztönös részre egy logikus embernek, egy gondolkodó embernek semmi szüksége azoknak van szüksége az, a, az ösztönös részre akik kellően rossz állapotúak ezáltal nem tudnak gondolkodni mert egy rossz állapotú ember egy rossz hangulatú ember képtelen a gondolkodásra hanem átmegy ösztönlénybe mit jelent az, hogy jó állapot vagy rossz állapot? sorolom a rossz állapotúságot, jó? például valaki ellenséges például valaki rossz indulatú. például valaki fájdalomban van tehát fájdalmai vannak például valaki mondjuk haragos vagy gyülölködő vagy fél tehát félelemben van vagy rejtett ellenséges vagy mondjuk együttérző opá, együttérző, az egy rossz hangulat, tudtad? hát akkor épít az ideje hogy tudjad az együttérző hangulat az rosszabb mint a félelem, képzeld egy picivel, egy nagyon picivel rosszabb akkor nézzük tovább, bánatos valaki az már nagyon rossz hangulat és a legrosszabb hangulat az az apátia, mikor valaki apátiában van most tehát vannak rossz hangulatok akkor van egy átmeneti hangulat ami arra, arra azt lehet mondani, hogy se jó, se rossz az az unalom és utána kezdődnek a jó hangulatok amikor az ember elkezd tudatos lenni és minél jobb hangulatú valaki annál tudatosabb mondom a jó hangulatokat sorrendben, jó? mikor valaki enyhén érdeklődő annál jobb, mikor érdeklődő annál még jobb, mikor valaki nagyon érdeklődő akkor annál még jobb, ha valaki jókedvű annál még jobb, hogyha valaki lelkes oké? Okay? annál még jobb, hogyha valaki feldobott például oké? Okay? vagy éppen a művészi hajlamait éppen kiéli vagy mondjuk játékos vagy ilyen nagyon határozott, nagyon magas hangulatokhoz döntési helyzetben van oké? ezek a jó hangulatok tehát az azt jelenti hogy ekkor mikor ezekben a jó hangulatokban van valaki na akkor képes használni a tudatát oké? tehát ugye volt egy átmeneti hangulat az unalom ez mit jelent? hát az unalom az hozza a lustaságot is és az adott illető amikor unalomban van tehát lusta akkor még arra is lusta hogy gondolkodjon pedig nem gondolkodik negatívan mert már nem gondolkodik negatívan nincsenek negatív cselekvései és mégis ugye azért nem logikázik mert nem fordít rá energiát tehát azért nem logikus, azért nem tudatos, azért nem gondolkodik mert nem fordít rá energiát, miért? mert nincs elég energiája, világos ez? tehát az hogy az ember gondolkodjon ahhoz energiára van szüksége jó? tehát energiára van szüksége na most ugye vannak a, egy kis tanítást, már belecsempésztem most hagyj csempészek bele még egy kis tanítást módszereket nem fogok adni csak tanítást, jó? van ötféle energiaforrás amiből az ember energiához tud jutni például a legelső a táplálkozás mint energiaforrás de a táplálkozásnak van egy ilyen visszássága, mert sokszor látod, hogyha kicsit túl leszed magad akkor nem fejancsi vagy, hanem feküdjancsi tudod ami azt jelenti hogy elálmosod tehát ha az ember elálmosodik, hát azzal éppen a lustálkodást ugye szorgalmazza adott helyzetben hát ha meg lustálkodik akkor meg nincs elég energiája arra hogy gondolkodjon világos ez? tehát ezért ugye maga a táplálék mint energiaforrás ebből a szempontból érdekes mert ha többet eszik az ember akkor az nem plusz energiát ad hanem maga az emésztés elvonja az energiát oké? Okay? és ugye az embernek energiára lenne a szüksége akkor másik energiaforrás mikor elopod mástól ez az energiavámpirkodás mit jelent az? amikor az emberek nem akarnak rád figyelni de eléred, hogy rád figyeljenek vagy egy adott személy nem akar átfigyelni, de valahogy eléred, hogy rád figyeljen. érted? tehát az azt jelenti, hogy olyankor elvonják az energiát, nem csak ez energia ellopás, hanem az is energialopás, amikor valaki negatívoskodik veled szemben oké? Okay? pedig te nem akarod, hogy negatívoskodjanak veled szembe és ő negatívoskodik veled szembe és ellopja tőled az energiát például mondjuk leértékel mondjuk leértékel az illető és azzal, hogy leértékelt téged, biztos értékeltek már le életedben, és nem azt mondtad, hogy ajde jó mennyi energiám lett tőle, hogy leértékeltek hanem kicsit összezuhantál a leértékeléstől, az azt jelenti hogy az energia távozott belőled és kibetávozott távozott? hát aki leértékelt téged, világos ez? ez kemény és ezt sokan csinálják hogyha energiára van szükségük akkor fogják és másokat leértékelnek vagy másokat fogják és negatív információkkal bombázzák és élvezik hogy minél rosszabb állapotba kerül az illető mert ő annál jobb állapotba kerül oké? Okay? na most csak ezt meg úgy hívják hogy etikátlanság és minden etikátlanságot amit egy ember elkövet azt vissza fog kapni oké? Okay? tehát hogyha így nyer energiát akkor nem feltétlenül azt jelenti, hogy más ugyanezt fogja veled csinálni, de hogy lesz olyan helyzete, ahol elfogy az energiája, az volt biztos. És akkor ugye elgondolkodna azon, hogy miért is fogyott el az energiám. Akkor rájönne arra, hogy azért fogyott el az energiám, mert én is csináltam olyat, hogy elvettem más energiáját tehát most mondok példát jó? itt van a média, a média az nem árasztana el téged negatív hírekkel ha mögött nem lennének emberek akik megszerkesztik a híreket sőt olyan emberek akik kiadják az utasítást hogy milyen híreket csináljanak, oké? Okay? sőt olyan emberek is akik megkapják valami még magasabb főnöktől hogy milyen híreket kell az emberek felé kinyomni érted? tehát ami azt jelenti, hogy egész lánc van arra vonatkozóan hogy ez a hír az létrejöjjön és akik ezt a hírben a negatív hírekben részt vesznek emberek és ut utána gondold végig azok az emberek is akik, akik nem hírszerkesztők, de, de közrejátszottak abban, hogy a hírek eljussanak az emberekhez, a negatív hírek. Világos ez? Ez mind etikátlan ember. Világos ez? Tehát kivétel nélkül. Mert azzal a munkával, amit ő beletett, hogy az embereknek eljusson a rossz hír ami lehúzza őket érted? ez annyit jelent hogy mindnyájan tettek azért hogy ártsanak másoknak hogy etikátlanok. ezért egyáltalán nem mindegy hogy milyen foglalkozást űz valaki mondok példát erre jó? hogy ismerősöm nem gondoltam azt hogy elnyomó hanem azt mondta hogy ő elmegy újságírónak hát ledöbbentem mert gyerekkorától ismertem és nem gondoltam azt hogy újságíró lesz ugye miért? mert gyakorlatilag mondhatja ő azt ő hogy hát majd pozitív híreket fogok írni, csak nem veszik meg tőle érted? nem veszik meg tőle tehát magyarul neki majd olyan híreket kell gyártania amit megvesznek tőle azok meg nem a pozitív hírek világos ez? tehát az azt jelenti, hogy kőkeményen egy újságíró tesz azért hogy az emberek rossz hangulatúak legyenek világos ez? tehát eleve ott kezdődik hogy gondold végig hogy minek kell tudnod olyan hírekről amit nem tudsz befolyásolni hm? és nulla hatásod van arra a dologra hm? tehát ami azt jelenti hogy jó olyan híreket kell hallanod hogy mit tudom én leszakad az ég és akkor tészülj föl rá érted hogy vigyél esőkabátot meg esernyőt meg mit tudom én érted? mert az érinteni fog téged de olyan hír ami nem érint téged minek kell tudnod? Hm? azért hogy másokkal ezt megbeszélt? hát akkor az az megint azt jelenti, hogy etikátlankodsz mert energiavámpírságról beszéltem az imént oké? Okay? hogy azzal tudsz energiát nyerni hogy másoknak rossz híreket mondasz oké? Okay? és erre ő mit csinál? elromlik a hangulata és az az energia amit amivel csökkent az ő energiája, annyi energiával neked több lesz na most ez meg ugye etikátlanság mert ugye nem ebből kellene ebből a két területből energiát szerezni hanem van egy harmadik ami nyilván nem olyan nagy energiát ad de energiát ad hogyha egy ember kimegy a természetbe Érted? És akkor mit tudom én, ahol vannak bőven növények, főleg fák? Ott az a terület, ahol vannak fák, ugye az energiával teltebb. Főleg minél nagyobb fák vannak, annál teltebb energiával az a környék. Tehát az energia, a fák, azok ilyen, ennek meg a növények, azok ilyen energia vonzó helyek. De nyilván elsősorban, ugye a nagy terjedelmű növénye és ezt tapasztalhatod is hogy a kimész a természetbe feltöltődsz oké? Okay? na most tehát ezért menekülnek a városokban a kő dzsungelből az emberek időnként jó? sokan ugye minden héten egyszer legalább hétvégenként, ha olyan az idő természetesen, szóval ugye ez nem etikátlan, ebben semmilyen etikátlanság nincs akkor nézzük a másikat akkor van -e, létezik olyan, hogy univerzumi energia ami az embernek rendelkezésére állna csak nem tudják az emberek, hogy kell ezt az univerzumi energiát megszerezni itt nálunk ezt tanuljuk egy egyébként és ugye van még egy energiaforrás, az pedig a teremtői energia, a teremtői energiát azt nem tudod megszerezni, azt megkapni tudod az kizárólag azok kapják a teremtői energiát akik teremtenek éppen teremtenek tehát a teremtésre kapják az univerzum energiát tehát a te, nem univerzum energiát, a teremtői energiát tehát teremtésre született a teremtői energia. Oké? Okay? De ezt kapja az ember. Célzottan az adott személy. Oké? Okay? Tehát például mondjuk éppen teszel magadért, vagy éppen teszel valamit a családodért, vagy éppen teszel valamit a közösségért, vagy éppen teszel valamit az emberiségért, vagy éppen teszel valamit a élővilágért, vagy éppen teszel valamit a, a valami élettelen, jelentős dologért vagy éppen teszel valamit a lelkedért a tudatosságodért, a logikádért oké? Okay? és van még egy hogyha éppen teszel valamit a teremtődért oké? Okay? arra is kapsz energiát hm. De ez ugye a legtöbb embernek főleg itt nyugaton kínai, <gül> pedig kínában nem kínai ez a dolog itt nyugaton kínai tehát ami annyit jelent hogy ha kicsit megnéznénk ezen a bolygón él 8 milliárd ember hát abból mondjuk Európában durván él mondjuk 1 milliárd a föld többi részén él mondjuk 7 milliárd van még vegyük le ugye Észak-Amerikát tehát mondjuk legyen mondjuk másfél milliárd, Ausztráliát, legyen másfél milliárd ember a 8 milliárdból, amelyik nem sok fogalma van arról az embereknek, ennek a másfél milliárdnak hogy ez elsősorban ugye a fehér emberek hogy Teremtő, Isten azt mondja valaki, hogy de hát én hívő vagyok és van fogalmam arról, hogy teremtő vagy Isten uh -huh. és akkor arról is van fogalmad, hogy hogy hogy teszel a teremtődért? Hm? hát ha nincs fogalmad arról, hogy hogy teszel a teremtődért és azt mondod, mit tudom ilyenkor, hogy hát imádkozok felé Uh -huh. és azzal teszel érte? hogy imádkozó felé? mert ugye azzal csak kérsz nem? az imával hogy mit szeretnél és mit adsz a teremtődnek ugye adó kapok van és nem csak kapni akar jön egy ember hanem adni is akarjon először csak hát én tudom hogy a nyugati társadalomban az emberek azok elsősorban kapni szeretnének és nem adni mert erre nevelték őket beleértve engemet is természetesen csak én nekem már más a világnézetem ebben a kapcsolatban jó szóval lényeg az hogy gondoljátok végig hogy a legtöbb hívő mondjuk a fehér emberek közül az kapni akar a teremtőjétől és mit adsz neki? nyilván ezt most nem fogom neked tanítani hogy mit adjál neki ja? de tanítom a képzéseknek. hogy hogy kellene ez úgy működni hogy működjön, hát nézz körül ha körülnézel, kis történelm vagy a jelen időszakot megnézed, történelmi időszakot attól hogy hívők voltak az emberek nem biztos hogy rendben volt az életük sőt megnézed Tudom én, az első világháború az úgy jött létre, hogy Jézus nevében ugrasztották egymásnak a népeket. hoppá, szó szerint. Szó szerint, és mind a két félnél ott voltak a papok jelen a, a seregekben, és ott áldották a, a harcoló feleket, egymással szembe harcoló feleket. Érted? és ez volt, ez. az első világháború erről szólt, szó szerint tehát ami azt jelenti, hogy egy röhely nem? ha végig gondolod egy röhely tehát a vallás és egyébként hány vallásháborút láttál már vagy hallottál már lehet, hogy látni nem láttál mert nem nagyon láttunk, hála Istennek hanem hallottunk róla vallásháborúkról Ugye a legközelebbi vallásháború a Írországban volt a katolikusok és a protestánsok között. Oké? Okay. Az pár évtizeddel ezelőtt volt. Oké? Okay. Szóval gondold végig, hogy hát ha csak kér az ember a teremtőjétől, hát ez olyan, mint nézzünk egy másik példát ehhez kapcsolódó. ott van a szeretet kérdése ha csak szeretetet akarsz kapni és nem adsz akkor nem fogsz kapni érted? ha mindig csak kapni akarsz szeretetet és nem adsz másoknak szeretetet akkor nem fogsz kapni szeretetet, így működik De ugyanez a teremtővel kapcsolatos dolgok is ha teremtődnél csak, kapni szeretnél és te nem adsz semmit akkor miért segítsen? Hm? logikus? oké? Okay. de hát ezt nyilván nem itt fogom megtanítani hogy ennek hogy kell működni hanem a képzéseinken szóval olyan képzéseket csinálunk ha megnézzük amivel tanítjuk az embereknek hogy hogyan működjönek működjenek jól a saját életükben de ez több is társul, sőt abban is segítünk hogy hogyan segítsenek másoknak abban hogy jól működjenek de ez önmagában kevés mert ezek ilyen fizikai dolgok tehát Ugye fogod és dolgozol, pénzt keresel, vagy akármit csinálsz, az egy fizikai megnyilvánulás. És, és mi van azzal, ami, ami nem hal meg benned, ami továbbél, ami majd megjelenik egy következő felső rendű életben ugye mert az ember az egy felsőbbrendű lény az állatokhoz, növényekhez képest tehát egy felsőbbrendű életben de ugye a felsőbbrendű élet az nem csak az emberi élet a világegyetemben számtalan felsőbbrendű életforma van ebből a földi emberi életforma a legalacsonyabb szintű hoppá szó szerint legalacsonyabb szintű hát miért legalacsonyabb szintű? hát mert az ösztöneidet használod ahelyett hogy az eszedet használd a logikádat használnád érted? és ha megnézed az emberek jó része pont így működik hogy nem a tudatát használja hanem az ösztöneit hát a, a nálunknál fejlettebb létformákban nincs olyan, hogy ösztönös működés csak logikus működés érted? tehát azért, ha megnézzük mi vagyunk a legfejletlenebb értelmes lények felsőbbrendű lények a világegyetemben de nem ezek voltunk mindig te egy értelmesebb létformából jöttél mindenki itt a Földön egy értelmesebb létformából jött kivétel nélkül mindenki az embernél értelmesebb létformában világos ez? minnyájan minden 8 milliárd ember és akkor mit csinálsz itt a földön? Hm? nagyon egyszerű, megéléseid vannak megélsz olyan dolgokat amit a másik létformában sokkal hosszabb idő alatt élnél meg és itt sokkal rövidebb idő alatt élsz meg és azért vállaltad hogy lejössz hogy megé különbségeket a jó és a rossz között és a jó és a rossz különböző fokozatai között na most gondold végig ha a rossz kellene megtanulnod hát nem kellett volna lejönnöd miért? mert ha egy lelked sok rossz dolog ér, akkor romlik, elromlik és egyre gonoszabb és gonoszabb lesz és a fenti létformában is ez meg tud történni hogy egyre gonoszabb és gonoszabbá válnak lelkek és akkor ugye mit csináltak ezek a gonosz lelkek? szembe fordultak a teremtővel legismertebb ilyen szembefordulás? lucifer szembefordulása oké? Okay. tehát lucifer hozzánk képest egy isteni lény oké? Okay. de a lélek úgy működik hogyha sok sok rossz dolgot él meg akkor egyre gonoszabbá és gonoszabbá válik. Hát nézd meg itt az embereknél is, ezt tökéletesen lehet látni. Oké? Okay? Hát minél több rossz dolgot él meg, annál gonoszabb és gonoszabb lesz. Így működik a lélek. Az állatoknál ez nem így van, ha megnézed. Az állatok azok nem lesznek gonoszabbá, érted? ha valami gonosz állat van az általában majdnem ugyanolyan gonosz mint ha valamelyik nem gonosz az nem lesz gonosz egy békés állat az nem lesz gonosz érted? az embernél van ez hogy az ember szépen gonoszszá válik ha sok negatív dolog éri és ugye egyáltalán nem mindegy hogy egy lény mennyit töltött el itt a Földön? nem egy földi létben hanem a földi léteiben a múltkor megkérdezték tőlem egy előadáson mikor ilyen dolgokról beszéltem csak kicsit hosszabban és akkor ugye más, másabb állapotba tehát mentálisan másabb állapotba kerülök és akkor Körülbelül ennyien voltunk, vagy még egy kicsit többen, és szépen megkérdezték, aki akarta, hogy hanyadik életét él itt a Földön, és akkor mindenkinek elmondtam, hogy hanyadik életét. Oké? Okay. Tehát lényeg az, hogy hogy ugye nem az első életét töltik az emberek, egy része a földi létét, létnek és ez mit jelent? ez azt jelenti, hogy gondold végig, ez úgy működik hisztanítás megint, de módszer nem lesz benne ez úgy működik, hogy leszülettél először egy fenti létformában tehát egy magasabb rendű létformából az azt jelenti, hogy vagy isteni, vagy angyali létformából jöttél le leszülettél ide gonoszottál és utána ahogy meghaltál azon a gonoszsági szinten azon születtél újra érted? mindenki világos ez? tehát az azt jelenti hogy úgy jön létre ez a gonoszság hogy olyan családba születtél bele vagy szület bele jó te valószínűleg nem mer itt tanulsz de akik nem tanulnak itt, valószínűleg olyan családba született be ahol megéli azokat a dolgokat gyerekkorban, hogy olyan gonoszzá váljon majd felnőttként mint amilyen szintre szinten volt a halálán, világos ez? mert ugye mindenki tudattal születik, ezért marad a tiszta szeretet és ezért nem gonosznak született az ember de a család az gonoszá tudja tenni ám az embert piszkosú Meg a megélt történések, azok gonoszá tudják tenni az embert. És akkor az azt jelenti, hogy nyilván felnőtt cselekvés a legfontosabb, mert a gyerek az ugye 7 éves koráig abszolút a szüleitől függ, 7-14 között még nagy részben a szüleitől függ, 14-21 között is még kis részben a szüleitől függ de 21 fölött már a saját életét élni és onnantól kezdve minden felelősség a cselekvésér az övé oké? Okay? tehát 7 éves korig a gyerek minden cselekvése a szülő felelőssége tehát mintha a szülő tette volna érted? tehát lényeg az hogy utána az illető még esetleg gonoszodik tovább akkor lesz egy következő még nehezebb élete világos ez? az újra születésnél illetve hát az nem újra születés hanem a lélek amikor újra, újba belép egy testbe egy újszülött testbe szóval lényeg az hogy gondoljátok végig hogy nem annyira egyszerű az emberi lét, mint amit tanítottak nekünk biológiából. Hála Istennek nem olyan egyszerű az emberi lét, hanem sokkal, de sokkal bonyolultabb az emberi lét. És az embereknek nagy részének halvány fogalma sincs például, hogy mi van a halála után, vagy mi lesz a halál után. Vagy halvány fogalma nincs, hogy mi volt a megszületése előtt? Halvány fogalma nincs. Pedig én úgy gondolom, hogy ezek elég fontos információk lennének. Mert ezek az információk meghatározták azt is, hogy te milyen családba születtél. Oké? Okay? Ugyanis mielőtt leszülettél, kiválasztottad a családodat. Te választottad ki. Oké? Okay? ugye miért tud akkor az ember másként dönteni a létközi állapotban? mert nincs teste és ezáltal nincs ösztöne csak tudata van és az azt jelenti hogy nincs ami gátolja a logikus működését a logikus gondolkodását mert nincs teste világos ez? mert itt a logikus gondolkodást a testünk gátolja főleg akkor, hogyha nem vagy jó állapotban érted? tehát azért, hogy jó állapotban legyen az ember mindent meg kellene tennie mindent ezt is tanítjuk, hogy mit? ha nem tanulsz, itt találd ki magad jó? No? de biztos, hogy nehéz dolgod lesz előre mondom Okay. szóval lényeg az hogy ha az ember tudja hogy hogy működik az élet és hogy működik az ember akkor sokkal könnyebb az élet oké? Okay? sokkal tehát hogyha neked nehézségeid vannak az életeddel kapcsolatban és azt szeretnéd, hogy könnyebb legyen az életed mit jelent az könnyebb? hát egy szót mondok, ezzel kapcsolatban csak legyél szabad és az emberek nagy része egyáltalán nem szabad legyél szabad tehát mit jelent a szabadság? jó? tehát azt jelenti a szabadság hogy azt csinálod amit szeretsz érted? azt csinálod amit szeretsz amit szeretsz akkor csinálod amikor szeretnéd világos ez? és azzal vagy akivel, akit szeretsz érted? vagy azokkal vagy akiket szeretsz ezt jelenti a szabadság akkor azt is jelenti a szabadság hogy nincsenek benned félelmeid mert akiben félelmek vannak az nem szabad az a saját félelmeinek a csapdájában van oké? Okay? tehát hogyha neked félelmeid vannak akkor te nem vagy szabad tehát szabadnak kell lenni a szabadsághoz tartozik hogy van minden olyan körülményed megvan az azt jelenti hogy amiről gondoskodsz hogy nincs akadálya hogy a körülményeidről gondoskodj olyan formában amilyen formában szeretnél, érted? tehát ennek nincs akadálya a legtöbb esetben a körülmények gondoskodásáról a pénz problémája kevéssége okozza tehát hogy nincs elég pénze az embernek tehát az embernek van elég pénze akkor a körülményeit úgy tudja alakítani hogy a körülmények ne okozzanak problémát, világos ez? tehát ez is fontos hogy legyen elég pénze az embernek akkor van még a szabadsághoz tartozik azt hogy jól érezd magad a bőrödben tehát ne legyél mondjuk beteg ne érezd azt hogy mit tudom én nem szeretnek ne érezd azt hogy magányos vagy stb. stb. stb. érted? tehát hogyha valaki azt érzi hogy magányos akkor a magány csapdájában van az egy csapda, érted? ha valaki azt érzi hogy nem szeretik akkor a szeretet hiány csapdájában van világos, a csapda az nem szabadság az egy békjó, az megbékjóz érted? tehát az embernek ezekről gondoskodni kell de nem úgy, hogy kapni akarok szeretetet, mint amit elmondtam, hanem úgy, hogy adok, hogy kapjak, érted? És ha eleget adsz embereknek, akkor eleget fogsz kapni, oké? Okay? Tehát ez még mind, a, mind a szabadság, amiről beszéltem. Tehát bármi olyan dolog, ami megbékőz, tehát csapdába ejt, az a szabadságodat kiiktatja, világos ez? tehát mondok példát mit tudom én nagyon vágysz valamire tehát vágyódsz valamire, vágysz valamire és nem tudod elérni akkor annak a csapdájában vagy és akkor ezért nem vagy boldog, világos ez? és nem vagy szabad? mert annak a csapdájában vagy világos ez? mindami ami csapdába ejt az a szabadságodat veszi el ha egy dolog is csapdába ejt már is nem vagy szabad világos? jó és másik az még az is szabadság hogy te osztod be az idődet és nem más oszta be neked világos ez? mert ha más osszta be az időd, akkor másnak a csapdájában vagy, érted? más időbeosztásának a csapdájában vagy tehát neked kell beosztani az idődet, hogy szabad lees világos? akkor ha azért van rossz érzésed mert nem ismernek -e el például akkor az elismerés hiányának a csapdájába vagy érted? és akkor megint nem tud szabad lenni mert hiányzik az elismerés másoktól világos ez? tehát lehet, hogy te ügyes okos vagy de minden embernek kell másoktól megerősítésebben az kevés, hogy te tudod ezt magadról nem csak neked kell tudni magadról hanem másoknak is, világos ez? mondok példát, mit ér az a művész a mondjuk festőművész a festményi, festményeivel ha gyönyörű festményeket csinál, hogyha senki nem látja csak ő hm? mit ér vele? semmit, világos ez? semmit nem ér vele mert velegetheti, velegetheti a vállát hogy ó de Franco vagyok hogy micsoda festményeket csináltam de ha senki nem látja mert mondjuk fél attól hogy ellopják csak most mondtam valamit akkor olyan mintha nem is festett volna semmi világos ez? tehát a saját félelmének a csapdájában van tehát bármilyen félelem az csapda és megakadályoz a szabadságban, hát minden csapda hát a csapdába beleragad az ember, érted? a csapda azért csapda hogy ott ragadunk ha ott ragadunk akkor nem vagyunk szabadok világos ez? jó? ismerek olyan embereket akik abban a csapdában vergődnek hogy dolgoznak, güriznek, és akkor alig várják, hogy szabadságuk legyen, és tudom én, élvezzék a szabadságot. Ez egy csapda, érted? Ha jobban megnézed. És akkor mondjuk esetleg mindent megtesznek abban a munkában, hogy nehogy véletlenül elbocsátsák, mert akkor onnantól kezdve nem tudja megtenni azt, hogy mit tudom én menjen nyaralgatni. Hogy üdülgetni. érted? Szóval, ha te úgy gondolod, hogy szeretnél szabad lenni, akkor itt a helyed. Ha szeretnél fejlődni, itt a helyed. Szeretnél olyan dolgokat tanulni, amit a mindennapokban tudsz használni. Mondjuk ezeken a területeken mutatom. Akkor itt a helyed ha szeretnél másoknak is ezekben segíteni itt a helyed már csak azért is mert adunk kapunk, adok, kapok van érted? <tört> tehát hogyha te tudást adsz embereknek akkor te is kapsz tudást ha szeretetet kapsz, adsz embereknek te is kapsz szeretetet ha szabadságot adsz embereknek te is kapsz szabadságot, érted? ha félelemmentességet nyújtasz embereknek akkor félelemmentes lesz az életed világos ez? tehát azt kapsz majd amit adsz másoknak világos ez? tehát itt az ideje hogy ne csak kapni akarj hanem adni is oké? Okay? és ugye itt van egy közösség ahol segítenek a vezetők abban hogy tudjál adni másoknak és nem azért adunk hogy kapj hanem mert az adás az öröm, világos ez? tehát adni örömet jelent az embernek és ha jól csinálod az életedet akkor lehet hogy nem kell reinkarnálódnod érted? mert azt döntöd hogy nem akarsz reinkarnálódni emberi létformába hanem akkor mi lesz veled? egy magasabb létformába kerülhetsz te is oké? Okay? abban a létformába amiből jöttél és tudod mi nagyon jó hírav kapcsolatban? hogy visszakaphatod az összes tudásodat az összes életednek a tudását ugyanis a te lelked az jóval több mint másfél millió éves oké? Okay? tehát nem holmi 40, 50, 30, 20 akármennyi éves vagy érted? hanem annak a nagyon sokszorosa és gondold végig hogy a megélt tudást mondjuk 150 millió év tudását, vissza tudnád kapni, lehet, hogy téged ez nem motivál, de remélem hogy igen. Oké? Okay? És ugye most gondold végig itt vagy ebben az életben, kapod a problémákat, és ezeket a problémákat vagy megoldod, vagy ugyanmi nem vonatkozik rád, azt, azt elhajtod, de gyorsan és tanulsz ezekből a dolgokból és akkor főjuthatsz egy olyan létformába ahol sokkal, de sokkal kevesebb probléma lesz, és olyan probléma meg nem lesz amit ne tudnál megoldani. Világos ez? tehát az életben meg lehet, ebben az életben meg lehet azt tanulni hogy olyan magas tudással rendelkez, hogy az összes problémával amivel találkozol az ne probléma legyen hanem megoldandó feladat a probléma és a megoldandó feladat között az a különbség hogy a probléma hát az, az azt jelenti hogy lehúz és nem tudod megoldani a megoldandó feladat pedig azt jelenti hogy van elég tudásod nem, ezáltal nem húz le a probléma, hanem egyszerűen fogod és megoldod. Világos ez? Óriási különbség. Tehát a megoldandó feladat igazából az nem egy probléma, hanem egy kihívás. Érted? És ez azt jelenti, hogy az ember megtanulja a dolgokat, az élet és az ember működését akkor onnantól kezdve nem jelent problémát egy probléma megoldása világos ez? ha szeretnél itt tanulni akkor ennél kedvezményesebben ilyen tudást sehol nem fogsz kapni jó? beszéld meg az ajánlótal, hogy mennyibe kerül most a tandíj jó? 30 órányi havi képzésünk van ehhez képest ilyen potom összeg az óradi de nem óránként fizetnek a tanulók nyilván, hanem havonta és lényeg az, hogy várunk szeretettel Jó? legyél minél hamarabb tanuló mert az idő az nem melletted van, hanem ellened ami azt jelenti, hogy az idő az fogy és minél később eszmélsz hogy tanulnod kellene annál kevesebbet fogsz tudni világos ez? úgyhogy az idő az soha nem értünk volt az az egyetlen dolog ami ellenünk van mert az fogy de csak a testünk számára fogy a lelkünk számára egyáltalán nem mert az halhatatlan Köszönöm szépen a figyelmeteket, szeretlek benneteket, sziasztok!